Vi ska i denna sekvensen gå igenom satsleder, indirekte objekt. Någon setningar innehåller två objekter. Där som en setning innehåller två objekter, är det ene objektet ett direkt objekt. Det andra objektet är ett indirekt objekt. Det indirekte objektet beteigner den som tar emot eller får något. Mottagaren är vanligtvis en person. Hun Camilla et brev. Camilla er den som får brevet, og Camilla er derfor det indirekte objektet. Vi kan gjøre om det indirekte objektet til en preposisjonsfrase med til eller for. Hun sendte brev til Camilla. Dette er en god huskregel for å finne det indirekte objektet. Vi tar enda et eksempel på dette. Du må gjøre per en tjeneste. Du er subjektet, og må gjøre er verbale. De to objektene i setningen er per og en tjeneste. Per er indirekt objekt fordi det er han som mottar tjenesten. Per er dessuten en person, mens en tjeneste er en handling vi utfører for en annen person. Vi kan skrive om setningen med for. Du må gjøre en tjeneste for Per. Vi har nå sett litt nærmere på setningsleddet indirekt objekt og hvordan vi kan finne dette.